لا تشارك الظالمين ظلمه ولا تضيع ثوابك في الرد عليها دع الله يرد عنك احد دخل مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فسب ابا بكر ابو بكر سكت الرسول فاعاد سبه فسكت فاعاد سبه فقام ابو بكر فرد السباب فغادر الرسول المكان ابو بكر توقف عن السب وجيري ابو بكر رد فاعل قرر سباني مرة ما سكت وسباني الثانية ما سكت والثالثة بدأت ان ارد قال أبا بكر ما رأيت انت مش شايف انا مش شايف ماذا رسول الله قال وكر الله لك ملكا يرد بدلا عنك فلما بدأت ان ترد غادر الملك وحضر شيطان وانا لا اجلس في مجلس فيه شيطان